Monica Macovei a luat foc după un incident în capital, dragnea-i cheii lui puui în nu accept libertatea de exprimare. Europarlamentarul Monica Macovei consider centoarea lui Cristian Mihaidide, după ce acesta a proiectat mesajul Diez rezist pe Muzeul de Art din București, este expresia un stat agresiv cu cetenii lui, care nu accept libertatea de exprimare, care încalc drepturile omului și nu suport critica. Întoarea îi la sechea de polie a lui Cristian Dides, unul dintre protestatarii din Pia Victoriei, pentru ce a proiectat Diez rezist pe Palatul Regal, sunt expresia statului pe care îl doresc Dragnea-i la cheii lui Pui în funchise, îi servească interesele, un stat agresiv cu cetenii lui, care nu acceptă libertatea de exprimare, care încalc drepturile omului și nu suport critica. Dragnea irachei lui plantai în funcții guvernamentale sunt ca mentalitate în mod de a Turcia dictatorului Erdogan în Rusia dictatorului Putin. Astea sunt modelele de guvernare ale lui Dragnea, în care cetățenii nu mai au voie să fie liberi, sunt intimidai-i abuzai, scrie Macovei pe Facebook. E mare pecat. Ce este interzis să faci azi, în Duminica Tomii. Mesajul Viez rezista apărut pe cele muzeului de art, vinerisari, în timpul Festivalului de Lumin Spotlig. Un incident contestat de societatea civilă a fost înregistrat vineri seară la Festivalul de Lumini din București. Un activist cunoscut pentru participarea la protestele din Pia Victoriei a fost întoat. după ce a proiectat pe Palatul Regal mesajul Diez Rezist. Reprezentanii poliei au precizat, scurt, ce nu a fost imobilizat și amendat pentru proiectie, ci pentru ce a refuzat să se legitimeze.